Донці Крістіни Сітарук два з половиною місяці, сину Арсену – два роки та чотири місяці. Крістіна каже, аби зробити щеплення, прийшла на консультацію до педіатра. І Ми хочемо з лікарем домовлятися, щоб робити цю прививочку полемелій, тому що це важливо. Ми будемо обов'язково з лікарем консультуватися, щоб і стан здоров'я відповідав, щоб ніяких потім не було ускладнень. Арсенчик має БЦЖ і ось поліоміеліт хочемо, ну там комплексі вони йдуть. Планове щеплення проти поліоміеліту дітям розпочинають робити з двохмісячного віку, каже лікарка-педіатриня Амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 7 Наталя Наглій. Всі здорові діти з цього віку, вони починають вакцинуватися як від такої інфекції, як поліоміеліт, так само і інші інфекційні захворювання, які входять в перелік обов'язкових Обов'язково вакцинація це 10 інфекцій: кашлюк, діфтерія, правець, гепатит Б, ХІП, поліо, корі, краснуха, паратит. Діткам ще від поліміта не зарано, ми їх плануємо вакцинувати. Враховуючи деякі моменти, нюанси, і приступимо до щеплення вже по індивідуальному графіку. Наталія Наглі каже, в області були перебої із постачання вакцини від поліомієліту. якщо взяти загальну статистику по місту і по області, то ми не доробляємо той план, який ми мали би мати на сьогоднішній день, десь приблизно на 10-15 відсотків. Але у нас були деякі нюанси, десь була недостатньо поставка вакцини проти поліовакцини, десь були перебої. Скажемо так, і пішов розрив вакцинації, потім батьки доганяють. Плюс зараз такий день нюанс, ви бачите, що в нас вересень-жовтень підвищення захворюваності само собою йде на ГРВІ, дітки почали більше, частіше хворіти, що так само ми плануємо одне, а на жаль, дитина хворіє, ми знову відкладаємо. Щеплення до того, як дитина одужує. За словами директорки Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги No2 Людмили Головко, у місті зменшилася кількість зберігаючих планового проведення вакцинації дітей. Лікарка пов'язується із пандемією коронавірусу. Не тільки коронавірус, є ще ж інші інфекції, а особливо поліміліт, який є в сусідніх областях, які з нами межують. І тому ця, так би мовити, відсутність настороженості, відсутність до. Отримання графіку календаря щеплень, вона може потім і негативно скластися і для здоров'я наших дітей. Тому ми б хотіли, щоб наші батьки все-таки активізувались, підійшли до наших педіатрів і все-таки уточнили календар щеплень і провели так само всі щеплення, які відповідають календарю, в тому числі і поліеміаліт». Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.